Som salgsjef er du ansvarlig for motiverte medarbeidere og at det mer penger in enn ut av ditt selskap. Vi i Prosesspilotene bidrar med optimalisering og automatisering av dine salgsprosesser, slik at du kan sette fullt fokus på salg. Vi tänker alltid på hvordan vi i fellesskap kan optimalisere dine arbeidsprosesser slik at du kan fokusere på å oppnå bedre resultater. Prosesspilotenes FastTrack er et leveranskonsept basert på raske vinstrealisering, høy kvalitet og langsiktig samarbeid. Det gjør at din virksomhet raskt, trygt og rimelig oppnår suksess med salg. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat eller en demonstrasjon av Microsoft sin løsning for salg.